Історична подія, Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналася з Народною Українською Народною Республікою УНР Грушевського і тоді Зонр об'єдналися. І на Київському Майдані, на Софійському Майдані було величне зібрання 100 років тому. І тому це свято треба вшановувати як на державному рівні. Ну, в принципі, зараз це вже є. І небайдужі українці Миколаєва сьогодні святкують. за і за. Соборність це невід'ємна частина України, і я думаю, що це є визначна дата в історії української державності. На Миколаївщині цю дату ми почали святкувати 90-х років. Російська імперія не дала. Відбутися в українській державності потопила її в крові. Пам'ятаємо сумні події 18-го року, коли війська Муравйова вистрілювали українців за те, що вони тільки говорили українською мовою. Аналогічну ситуацію ми бачимо вже близько року, скоро, що витворяють російські окупанти. Кінець брифінгу